med det, der gør Danmark godt, at vi cykler på arbejde, vores smukke kyster, eller at vi dem, der drikker mest øl i verden. Nogle mener, det er vores rejsløst, vores eventyrløst, og længslen efter nye indtryk. Og andre mener, det er vores erhverv, den lille virksomhed, der handler med hele verden, giganten med manden på gulvet, og ham, der shopper i et enkelt klik. Uanset hvad, mener vi, det skal være nemmere for alle danskere. Om det er en med luft, vej eller sø. Om det er fra USA, Stockholm eller Paris. Vi vil bare gerne hjælpe med fragten til dem, der er med til at gøre Danmark.